Γεια σας, επειδή λαμβάνω αρκετά μηνύματα σχετικά με το πως μπορεί να είναι επιτυχημένη μια διδασκαλία εξ όπου έχουμε μαθητές μικρής ηλικίας που δεν γνωρίζουν να χειρίζονται τις νέες τεχνολογίες, να ανοίγουν καινούργια παράθυρα, με μαθητές που έχουν διάσπαση προσοχής και δεν μπορούν να επικεντρωθούν στη μαθησιακή διαδικασία, ή με μαθητές που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού. Λοιπόν, αυτά που θα χρειαστούμε αρχικά είναι τα εξή. Πρώτον, χρειαζόμαστε κάποιον τρίποδα. Μην τρομάζετε, είναι αρκετά φθινοί, δεν μας νοιάζει η ποιότητα. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι να μπορούμε να στηρίξουμε το κινητό μας και να το τοποθετήσουμε σε τέτοιο σημείο ώστε να μπορεί ο μαθητής να κοιτάει εμάς και στη συνέχεια όταν γυρίσουμε την κάμερα, να βλέπει στην οθόνη του υπολογιστή μας ή και του τάμπλετ, δεν μας ενοχλεί καθόλου. Με αυτόν τον τρόπο, ο μαθητής επικοινωνεί μαζί μας, ο μαθητής ή μαθήτρια ε... Πραγματοποιούμε την τηλεδιάσκεψη από το κινητό με χίλια δυο προγράμματα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Αν θέλετε μπορείτε να μου στείλετε μήνυμα να σας προτείνω κάποια και στη συνέχεια ε, τα φύλλα εργασίας. Τα βίντεο στο YouTube. Τα παιχνίδια που πρέπει ο μαθητή να κλικάρει κάτι, τα παρουσιάζουμε από τη δικιά μα οθόνη του υπολογιστή, έτσι ώστε να μετέχει ο μαθητή, να μην του αφήνουμε περιθώριο ούτε να χαωθεί ούτε να αποσπαστεί και να μετέχει στη διαδικασία αυτή. Εφόσον μα ακούει και βλέπει την πληροφορία ε, στην οθόνη του υπολογιστή του, το ενδιαφέρον του παραμένει αμύωτο. Βέβαια, φροντίζουμε να υπάρχει και κάποιο γονέα ε, μέσα στο σπίτι για να μπορεί να ελέγξει την τη, τη διαδικασία σε περίπτωση που υπάρχει τεχνικό πρόβλημα. Σας συνιστώ βέβαια αν θέλετε να έχετε και κάποιον ασπροπίνακα για να απαντάτε μαζί στις ασκήσεις. Με αυτόν τον τρόπο, ελέγχετε τις απαντήσεις του μαθητή, της μαθήτριας, φυσικά υπάρχει καλύτερη ε, απορρόφηση της πυροφορίας και δεν χρειάζεται να χάνετε χρόνο μέχρι να περιμένετε να τελειώσει την απάντηση και να απορρίτε, αν πηγαίνει σωστά ή όχι. Ε, για οτιδήποτε άλλο είμαι στη διάθεσή σας. Ελπίζω να βοήθησα. Γεια σας!